صالة بطلات اللغة العربية أهلا ومرحبا بكم هيا بنا لنحذر ونفزر موضوع درس اليوم درس اليوم عن حرف أحيانا ينطق مفخم وأحيانا ينطق مرقق يشبه كثيرا العصا المقلوبة سأسرد عليكم قصة قصيرة تمكنكم من معرفة الحرف بسهولة كانت ليلى تحب اللعب كثيرا وكانت دائما تحب ان تشتري عصير الليمون وان تشرب اللبن هل علمتم الحرف اجل انه حرف اللام يشبه كثيرا العصا المقلوبه والان هيا لنتعلم كيفيه كتابه حرف اللام يكتب حرف اللام في اخر الكلمه بهذا الشكل خط عمودي أعلى السطر ونصف دائرة أسفل السطر يشبه كثيراً العصا المقلوبة أما في أول ومنتصف الكلمة يأتي بهذا الشكل خط رأسي على السطر متصل به خط أفقي فوق السطر والآن هيا بنا لنستمع إلى قصة حرف اللام مع الفصول الأربعة في فصل الصيف وقف حرف اللام ليستمتع بالشمس المشرقة وجلس على الشاطئ مرتديا قبعته الفتحة ليكون صوته لا أما في فصل الشتاء ذهب مستخدما زلاجته الكسرة ليستمتع بالتزحلق على الجليد ويكون صوته لي وبعد قليل ذهب إلى فصل الخريف ليلعب بطيارته الورقية الضمة وأصبح صوته لو بعد قليل شعر حرف اللام بالتعب فقرر الذهاب إلى فصل الربيع مستمتعاً بالظهور والهدوء وكان القمر ساطعاً فأصبح فوقه السكون التي تشبه القمر وأصبح صوته ال والآن كرروا معي. لا، لا،, لا, لا لي, لي، لي. لو، لو. لو ال, ال, ال، ال، أحسنتم. لا، لحم. لا، لاصق. لا ليمون. لا لمى. لا لبن. لي لجام. لي لسان. لو لؤ لؤ لو, لوز لو لعب لو لوحة لام ساكنة دولفين والآن هيّا بنا لنتعلم أهلاً أسماء الأبجدية العربية. ألف أرنب ألف أرنب باء بطة باء بطة تاء تاج تاء تاج ثاء ثور ثاء ثور جيم جرس جيم جرس حاء حصان حاء حصان خاء خيار خاء خيار دال دراجه دال دراجه ذال ذيل ذال ذيل راء ريشه راء ريشه ذي ذر سين سمكه سين سمكه شين شجره شين شجره صاد صقر صاد صقر ضاد ضفدع ضاد ضفدع تاء طبق طبق ضوء ظل عين عصفور عين عصفور غين غصن غين غصن فاق. فراشه فاء فراشه قاف قطه قاف قطه كاف كمثره كم كاف كمثره كم لام لسان لام لسان ميم مفتاح ميم مفتاح نون نجمة نون نجمة. هي هلال هي هلال. واو وجه واو وجه. ياء يد ياء يد والان لا تنسوا ضغط زر الاعجاب والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد الى اللقاء